وبالفعل نجح جاريدو في تحجيم قدرات لاعبي الاهلي وساعده على ذلك حاله الطرد المبكره لايمن اشرف ليكمل الاهلي المباراه ب10 لاعبين. يرسل الورقه الحمراء بطاقه حمراء في وجه لاعب الاهلي، المباراه تتوتر من بدايتها. النقص العددي كان له تاثيرا كبيرا على اداء الاهلي. فلم يشكل أي خطورة على مرمى النجم الساحلي وازدادت الأمور سوءاً عندما تمكن المخضرم ياسين الشيخاوي من إحراز هدف التقدم للنجم الساحلي بعد اختراق ناجح لعمق دفاعات الأهلي يلعب كرة في العمق من الشيخة والشيخة هدف واحد كان كفيلاً بخسارة الأهل للمباراة التي شهدت تدخلات خشنة من الجانبين وغلب عليها الاندفاع البدني على حساب النواحي الفنية بل استمرت المناوشات بين لاعبي الفريقين إلى ما بعد صافرة الختام كم أفسد المباراة على الأهلي نعم. وأضاع الفوز على الأهلي بطرد جي. اللي اتحسب بعد عشر دقائق كبل الأهلي في المباراة بفاولات وخشونة ودفع لعيبة الأهلي أن تخرج عن تركيزها في الجولة الثانية استضاف الاهلي فريق الهلال السوداني وقدم شوطا اول جيدا تقدم خلاله بهدف رائع لحسين الشحات بعد تمريرة متقنة من محمد مجدي أفشا في منتخب روعه حسين الشحات في القائمة الثاني بروعه خلت بروعه وحطها بالجول بروعه. ونجح أجايي في الحصول على ضربة جزاء ترجمها رمضان صبحي بنجاح الى هدف ثاني للقلعة الحمراء. لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين وهو الشوط الذي شهد مناوشات بين جماهير الأهلي والجهات المنظمة للمباراة مما جعل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يذهب للجماهير لاحتواء الأزمة التي يبدو أنها أثرت على آداء لاعبي الأهلي في الشوط الثاني الذي تراجع فيه الأداء بشكل كبير ونجح الهلال السوداني في إحراز هدف تقليل الفارق في الوقت بدل الضائع من المباراة من خطأ متكرر في عمق دفاعات الأهلي لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف وحصوله على أول ثلاث نقاط في هذه المجموعة كورة خطيرة وجول كورة خطيرة وجول مشكلة بالنسبة للأهلي مشكلة لاعبين وصل الميدان ومشكله اللاعب المدافعين يعني لازم يغطيه بعضها في الجولة الثالثة استضاف الأهلي فريق بلاتينيوم الحلقة الأضعف في المجموعة وتمكن بأقل مجهود من تحقيق الفوز بالثنائية النظيفة وفرض وليد سليمان نفسه نجماً للمباراة بعد تسجيله الهدفين الأول من ضربة رأس قوية بعد عرضية حريرية لعلي معلول الأول من وليد سليمان وليد سليمان يسجل الهدف الأول في أقل والثاني من ضربة جزاء حصل عليها أحمد الشيخ بذكاء شديد ليرفع الأهل رصيده إلى ست نقاط ويدخل بقوة في أجواء المنافسة على بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة بعد اقل من اسبوعين تتكرر المواجهه بين الاهلي وبلاتينيوم في الجوله الرابعه ولكن هذه المره في زيمبابوي وفي مدينه بولاوايو التي شهدت اسوا عروض الاهلي هذا الموسم ليمنى مرمى الفريق بهدف في الشوط الاول وسط سيطره مطلقه لاصحاب الارض هدف اول في هذه اللقطه عن طريق هذه الكره الخطيره اللي عملت امامنا بشكل متميز جدا لازم ان فايلر ما بين الشوطين يحرك هذه المجموعه عشان تعيش عشان تحس بالخطر، لازم اللعيبه يحسوا بالخطر. في الشوط الثاني تحسن اداء الاهلي نسبيا وبحث بجديه عن هدف التعادل، وبعد فرصه سهله اضاعها كهربا بغرابه شديده، تمكن مروان محسن من ادراك التعادل، لتنتهي المباراه بنتيجه التعادل بهدف لمثله ويتازم موقف الاهلي في المجموعه. <تصفيق> سجل التعادل النادي الاهلي في الدقيقه 51. التعادل طبعا متواضع واداء متواضع من اللعيبه النهارده في المباراه بشكل غير متوقع رافعا شعار الفوز ولا شيء غير الفوز استقبل الاهلي فريق النجم الساحلي في الجوله الخامسه وهي المباراه التي دخلها النجم بدون الثنائي الهجومي الشيخاوي وكوليبالي. وعلى الرغم من ذلك بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتمكن من زيارة شباك الأهلي في عدة مناسبات لولا تألق الحارس محمد الشناوي واستبساله في الزود عن العرين الأحمر الشناوي في المكان المناسب رد من الجانب الآخر محاولة فيها دخول التوغل خطيرة جدا ملعوبة. ووفقا للقاعدة المعروفة في عالم كرة القدم التي تقضي بأن من يضيع يستقبل نجح الأهل في عقاب منافسه على إهداره الفرص السهلة وتمكن جونيور أغاييم من إحراز هدف اللقاء الوحيد الذي منح الأهلي ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى عشر نقاط قبل السفر لملاقات الهلال السوداني في الجولة الأخيرة <تصفيق> لك فيه إحساس مسؤولية وخوف من اللاعبين وده المفروض ما يكونش موجود لازم الخوف ده يتحول لثقة والثقة دي تتحول لأداء يا مهند احتفظت المجموعة الثانية بأسرارها حتى الجولة الأخيرة مما جعل احتمالات التأهل محورا لحديث الجميع قبل انطلاق مباراتي الجولة الأخيرة أمامنا احتمالات التأهل مشاهدينا الكرام، الأهلي يتأهل الدور ربع النهائي في الحالات التالية، تجنب الخسارة أمام الهلال، الخسارة أمام الهلال بشرط خسارة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم. الهلال يتأهل الدور ربع النهائي في الحالات التالية، الفوز على الأهلي، التعادل مع الأهلي بشرط خسارة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم. النجم الساحلي يتأهل الدور ربع النهائي في الحالات التالية، تجنب الخسارة أمام بلاتينيوم. الخساره امام بلاتينيوم بشرط خساره الهلال امام الاهلي على الرغم من ان التعادل كان كافيا للاهلي في مواجهه الهلال السوداني لضمان التاهل الا ان الفريق كان البادئ تسجيل عن طريق لاعبه محمد مجدي أفشا الذي نجح في تسجيل أول هدف للمارد الأحمر على ملعب الهلال السوداني في تاريخ لقاءات الفريقين أول هدف للاهلي في التاريخ على الهلال هنا في ملعب الجوهرة الزرقاء أفشا يهز الشباك بعدين تقول مثل هذا لك أو لغيرك لا وين رايح وين لا بعد الهدف توقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق بسبب اقتحام الجمهور لملعب المباراة، ولكن سرعان ما فرضت قوات الأمن سيطرتها. بعد العودة لأجواء المباراة، واصل البديل كهربا سلسلة إضاعة الفرص السهلة ليضع الكرة خارج المرمى الخالي من حارسه. كرة جول ثاني ضاعت النادي الأهلي عن طريق محمود كهربا في أول هربه. في الوقت بدل الضائع ضغط فريق الهلال بشده وتمكن من ادراك التعادل عن طريق الثغره المتكرره في عمق دفاعات الاهلي لتصبح المباراه على صفيح ساخن هدف الاخيره من عمل المباراه تواصل ضغط الهلال في الدقائق المتبقيه وكاد ان يقلب الامور راسا على عقب عندما تمكن من تسجيل هدف التقدم ولكن الهدف تم الغائه بقرار صحيح من طاقم التحكيم بداعي التسلل وضعيه التسلل يشير له الحكم المساعد من هنالك ويصفرها الحكم الرئيسي بشجاعه نعم لاعبو الاهلي ينتظرون صافره حكم المباراه التي يطلقها في هذه اللحظات لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدف لمثله ليرتفع رصيد الاهلي الى 11 نقطة وضعته في المركز الثاني في المجموعة خلف النجم الساحلي. النجم ب 12 نقطة، الاهلي المصري ب 11 نقطة، الهلال يخرج ب 10 نقاط بعد ان قدم دور مجموعات أكثر من رائع في هذا الاستوديو توحشت ابتسامة أعطيني الابتسامة اللي تعودت عليها يعني كنت أتمنى ان الابتسامة تبقى يعني أعرض من كده يا مهند بالفوز إنما الحمد لله على التعادل والحمد لله على سلامة اللاعبين أنا أتكلم على الشد العصبي الكبير طيب. اللي كان ماخذينه الجمهور من اتجاه الحكم اليوم الحكم ما أعتقد بأي حال من الأحوال كان مؤثر في المباراة أو كان قراراته مؤثر في المباراة أدى مباراة بصورة كبيرة جدا ولكن بالتاكيد الاخطاء بتكون موجوده باي حال من الاحوال <تصفيق> انتظرت جماهير الاهلي قرعه الدور ربع النهائي على احر من الجمر صمتا <تصفيق> <بالأليون. تصفيق> <سنتاك تصفيق> وأسفرت القرعه عن مواجهه ثأريه بين مامل سان داونز والاهلي في الدور ربع النهائي وهو ما اعتبرته جماهير الاهلي فرصه سانحه لرد الاعتبار امام نفس الفريق الذي اخرج الاهلي من نفس الدور في الموسم الماضي بعد الخساره بخماسيه نظيفه في لقاء الذهاب وهي الهزيمه الاكبر في التاريخ الافريقي للاهلي تعاد متقطوره بعرضيه بره تتردد وهدف هدف الرابع على اليمين سرعه خطيره وهدف خامس في المباراه هدف خامس في المباراه على ملعب القاهره الدولي ووسط حضور جماهيري غفير من عشاق القلعه الحمراء استضاف الاهلي فريق سان داونز في مباراه انتهى شوطها الاول بنتيجه التعادل السلبي وهو الشوط الذي وضح فيه تاثر لاعبي الاهلي بالشحن الزائد يا على الكوره مروان محسن امامنا هنا كاد ان يسجل في هذه اللقطه اولا هو شوت سيء شوط سيء من النادي الاهلي احمد ولكن في الشوط الثاني اختلفت الامور وقدم الاهلي عرضا رائعا وتمكن الظهير الطائر علي معلول من احراز هدف التقدم بعد جمله تكتيكيه متفق عليها بينه وبين اجي علي يا علي دلع يا علي يا ولد يا ولد لم يكتف علي معلول بذلك بل نجح في إحراز الهدف الثاني من ضربة جزاء استطاع بجي الحصول عليها لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين نظيفين وقطعه أكثر من نصف الطريق نحو نصف النهائي. علي معلول في قلب المرمى وفي قلب جمهور الأهلي. الله الشوط الأول كان كنا في شوية متسرعين كنا نلوج على الهدف بسرعة. ضيعنا برشا فرص عشان التسرع لكن الشوط الثاني المدرب طلب منا نكونوا اكثر هدوء اكثر تركيز نلعب اللمسات القصيره اللي تخلينا نوصل للمناطق المنافس الحمد لله طبقنا التعليمات اللي قالهم لنا المدرب في الشوط الثاني الحمد لله خلقنا العديد من الفرص كنا نجم سجل اكثر من هدفين لكن الحمد لله هدفين باهيين يخلونا نخدموا في اريحيه للمقابل القادم ان شاء الله سافر الاهلي الى جنوب افريقيا قبل مباراه العوده بخمسه ايام للاعتياد على الاجواء، وبدأ فايلر المباراه بتشكيل غلبت عليه العناصر الدفاعيه، ورغم هذا نجح في التقدم بهدف في منتصف الشوط الاول سجله المدافع مابوي بطريق الخطا في مرمى بعد تقدم الاهلي بثلاث دقائق فقط تمكن سان داونز من ادراك التعادل وكالعاده جاء الخطا الدفاعي من عمق دفاعات الاهلي وهي الثغره التي لم يعالجها فايلر طوال مشوار الاهلي في هذه النسخه من البطوله خلي بالك يا راجل خلي بالك وهدف التعادل يجيبه امامنا جاستون بعد هدف التعادل صارت المباراة على وتيرة واحدة سيطرة ميدانية من سان داونز في حين كانت الفاعلية الهجومية للأهلي الذي أضاع لاعبوه عدة فرص سهلة للتسجيل لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل بهدف لمثله ويتأهل الأهلي للدور نصف النهائي للمرة السادسة عشر في تاريخه فوز أو تأهل لرد برد اعتبار الملعب اللي انت اتغلبت فيه خمسه الموسم اللي فات تأهلت منه على حساب صاحب الارض فتاهل مستحق الدور نصف النهائي سيشهد مواجهه ناريه بين الاهلي والوداد المغربي في اعاده لنهائي نسخه 2017 <تصفيق> تلاتة ناحية اليمين على طول لمحمد ونجم اللاعب الخطير والعرضية ضربة الراس وأول أهداف الفريق الودادي. مراوغة من بن شرقي نظرا لانتشار فيروس كورونا اللعين، قرر الاتحاد الافريقي لكره القدم تاجيل مباريات الدور نصف النهائي من شهر يونيو الى شهر اكتوبر من عام 2020، فضلا عن اقامتها بدون حضور جماهيري، لتتغير القياده الفنيه للاهلي خلال تلك الفتره، ويتم التعاقد مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لتدريب القلعه الحمراء، وهو من قاد فريق سان داونز للفوز بالبطوله في عام 2016. بعد أيام قليلة من خسارته للقب الدوري المغربي في الدقائق الأخيرة من عمر المسابقة يستقبل الوداد فريق الأهلي في مباراة الذهاب وهي المباراة التي باحت بأسرارها مبكرا بعد تسجيل محمد مجدي أفشا لهدف التقدم للأهلي بعد استغلاله لخطأ دفاعي قاتل من يحيى جبران. خطيرة خطيرة خطيرة قول الهدف الأول للأهلي أن تكون أهلاوي هي نعمة واحد سفر واحد سفر للأهلي بعد تقدم الاهلي بهدف لم يظهر الوداد رد الفعل المتوقع ولم يشكل خطوره كبيره على مرمى الاهلي حتى ضربه الجزاء التي احتسبت له في نهايه الشوط الاول سددها بديع أوك برعونه كبيره ليتمكن المتالق محمد الشناوي من التصدي لها محافظا على نظافه شباكه ومؤكدا على دوره الكبير مع الاهلي في هذه النسخه من البطوله لينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف شيء كان, كان هناك ارتباك واربك جميع الاوراق الوداد حتى استراتيجيه المدرب اربكها الهدف المبكر هو افضل سيناريو ان طبعا ما يجيش فينا اهداف والاهلي يلعب على الهدف الثاني يستغل الاخطاء الدفاعيه يستغل المرتدات اللي هتتاح خاصه مع الاندفاع المتوقع لفريق الوداد في الشوط الثاني لم يختلف الامر كثيرا سيطره وهميه للوداد دون خطوره على مرمى الشناوي مقابل هجمات مرتده خطيره جدا للاهلي واهدر حسين الشحات اسهل الفرص بغرابه شديده شحات شحات شحات ضيع كره الضربه القاضيه ماذا اضط يا حسين لماذا لم تكتب يا حسين ووسط انهيار دفاعي لفريق الوداد تمكن جونيور اجاي من التوغل داخل منطقه الجزاء والحصول على ضرب الجزاء بعد لمسه يد واضحه على يحيى جبران وكالعاده كان معلول موفقا في التنفيذ مضيفا الهدف الثاني للمارد الاحمر معلولو جول! معلولو جول! معلول الثاني! الثاني الثاني الثاني! فوز الاهلي بهدفين نظيفين خارج الارض في مباراه الذهاب اعلن للجميع ان تواجده في المباراه النهائيه مساله وقت ليس اكثر، وان رحله الوداد للقاهره لخوض لقاء العوده لن تغير من الامر شيئا. حقاً انتصار وحقاً انتصار مستحق وغالي وكان ممكن كمان يعني نجيب أهداف أكتر من كده لكن هي دي كرة القدم مش عايز أقف عند النتيجة النهاردة كتير قد 24 ساعة بالتأكيد لحد ما نروح بس وبعدين نحضر المباراة الثانية لما تلاقي فيه لاعبين كانوا بعاد عن الصورة تماماً ورجعوا وظهروا بشكل ممتاز يبقى ده شغل مدرب واحد من الناس دول أفشل كل السيناريوات كانت ضد الويداتي أولاً الوداد ارتكب أخطاء فردية الأهلي لم يرتكب الوداد أضع ضرب الجزاء الأهلي لم يرضيع في مباراة العودة بالقاهرة تكرر نفس سيناريو مباراة الذهاب حيث تقدم الأهلي بهدف مبكر لمروان محسن احتسبه الحكم بعد مداولات مع الفار هدف أول الأهلي هدف اول للاهلي من مروان محسن في الدقيقه الرابعه من انطلاقه الشوط الاول عوض حسين الشحات الفرصه التي اضعها في مباراه الذهاب باحرازه الهدف الثاني بطريقه رائعه تلاعب خلالها بدفاع الوداد قبل ان يسكن الكره الشباك لينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدفين نظيفين المناومه رائعه المناومه رائعه رائع، الجول تعال الكول يا حسين يا شحات يا الشوط الثاني تحول الى وحده تدريبيه للاهلي تضمنت اراحه بعض الاساسيين واتاحه الفرصه لبعض المدلاء ورغم ذلك تمكن ياسر ابراهيم من اضافه الهدف الثالث بضربه راس مستغلا غياب الرقابه الدفاعيه وسوء تقدير حارس المرمى للكره البصمة الوحيدة للوداد في هذا اللقاء تركها البديل زهير المترجي عندما سجل هدف حظ ماء الوجه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس البديل علي لطفي لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف لهدف وتأهله رسميا لنهائي البطولة للمرة الثالثة عشر في تاريخه على قد ما تعبنا على قد ما ربنا اداني طبعا مفيش فيش المجهود ما بيروحش على هدر كده زي ما بيقولوا فالحمد لله ده توفيق من عند ربنا والتوفيق دايما بيروح لصاحب الاصرار والعزيمه فالحمد لله ربنا وفقنا وعملنا ماتش ايجابي كويس كان كل اللعيبه عند المسؤوليه وكلنا مركزين في الماتش ده في المباراة النهائية كان الأهلي على موعد مع منافسه التقليدي الزمالك في نهائي القرن كما أطلق عليه نظرا للمكانة الكبيرة والشعبية الجارفة للفريقين في القارة السمراء، ولاول مرة في تاريخ البطولة يقام الدور النهائي من مباراة واحدة وكذلك للمرة الأولى يجمع بين فريقين من نفس البلد. وبعد عدة تأجيلات أقيمت المباراة على ملعب القاهرة الدولي في السابع والعشرين من نوفمبر وبدأها الأهلي بقوة وتمكن من إحراز هدف مبكر عن طريق ضربة رأس لعمرو السولية الذي استغل الكرة العرضية المتقنة المرسلة من علي معلول ووضع الكرة داخل الشباك البيضاء بعد الهدف دخل الزمالك في اجواء المباراة وسيطر على منطقة المنورات حتى تمكن الفهد الاسمر شيكابالا من ادراك التعادل بهدف عالمي تلاعب خلاله بدفاعات الاهلي قبل ان تسكن تسديدته الشباك الحمراء معلنه عن هدف لن يمحى من ذاكرة عشاق كرة القدم شيكابالا يمشي شيكا شيكا خطير التعادل من شيكا في الشوط الثاني كانت الافضليه للزمالك على مستوى الاستحواذ والسيطره على منطقه المناورات ورغم هذا اهدر حسين الشحات اسهل فرص الاهلي عندما اصطدمت كرته بالقائم الايسر وهو على بعد خطوات قليله من المرمى اهلي والهدف الثاني مش ممكن مش ممكن يا سحات مش ممكن يا سحات مش ممكن يا حسين مش ممكن يا حسين وأتى الرد من قبل أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك الذي أطلق قذيفة مدوية ارتدت من القائم الأيمن الذي تعاطف مع الحارس محمد الشناوي. تمشي كرة الله على قائم الله على قائم الله يا زيزو الله. وعندما كان الجميع يتهيأ للذهاب نحو ركلات الترجيح. لتحديد هوية الفائز فاجأ محمد مجدي أفشى الجميع وأطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس محمد أبو جبل قبل نهاية المباراة بأربع دقائق فقط ليسجل أغلى الأهداف في مسيرته الكروية ويدخل تاريخ البطولة من أوسع أبوابه ويهدي الأهلي لقبه التاسع في أقوى بطولات الأندية الإفريقية ماش <تكلم> تردد دي انت لو خدت بالك لو مركز معانا ماتش الوداد نفس الجون لا نفس ماتش المنتخب نفس الجون أنا بتمرن دائمًا مع الكوتش معانا في الاهلي نفس الطريقة اللي أنا أضغط و اللعب فطول ما اللعب يدهره هو مش شايفك فالحمده أنا أول ما بأخدها بشوت حتى في المنتخب خدت شوت حتى في الوداد فهي تدريب <تكلم> أنا بتمرن وبركز وبعمل اللي الكوتش بقول لي عليه كانوا But second half we changed the tactics, we pushed the midfielders on them not to have time on the ball and we had more spirit and they collapsed in the second half. But good derby, big derby, I mean big games, look at the goal that they scored, look at the goal that we scored. It's unbelievable, the ball that hit the post, my heart stopped, I thought it was going to hit the post and go in. But we also hit the post there, you know? It's a Cairo derby, it's a Champions League Cup final. إنجازات المارد الأحمر لم تتوقف عند الفوز بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخه بل شملت أيضا التأهل لكأس العالم للأندية للمرة السادسة وملاقات نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي على الأراضي القطرية <تصفيق>